V tomto videu se podíváme na to, jak co nejlépe napsat scénář pro vzdělávací video. Pro ilustraci jsem pro toto video výjimečně připravil scénář, tenž tu pomocí aplikace, která mi text postupně ukazuje, a která se říká teleprompter. Nejdříve se ale zamyslíme nad tím, jestli video pro můh vůbec scénář potřebují. Mnoho lidí trvá na tom, že každé video musí mít podrobný scénář, ale není to tak úplně pravda. Když video nahrává někdo jiný než ten, kdo připravil obsah, tak samozřejmě se bez scénáře neobejdeme. Ale co když je nahráváme nějaké krátké video? A co když mě mluví zkušený přednášející na téma, které on dobře zná? Proto mít scénář je mnoho dobrých důvodů, ale někdy může být lepší natočit video přímo. Hlavní důvod, proč si připravit scénář, je to, že se nám pak bude video lépe plánovat. Já o tom například budu vědět už od začátku, jak bude video dlouhé. Vím totiž, jakým Většina lidí mluví tempem a to tak, že normální člověk řekne přibližně 130 slov za minutu. Lidé, co mluví bez příjevy, se také často přeřeknou nebo zaseknou nebo vloží odbočku a takové. Pauzy scénické nevadí, ale když jich je moc, tak je potom nutné je pracně vyeditovat. A mi také zapomenout na to, že když se musím ze scénáře, to často autor donutí své myšlenky zestručnit a lépe formulovat. Video také pak bude kratší, než když se mluví tzv. z patra. No, a když chcete ke spolupráci na obsahu ještě někoho jiného, tak to bez scénáře samozřejmě není možné. Scénář má ale i svoje nevýhody. To napsat dobrý scénář zabere spoustu času. Ono, když zkušený přednášející mluví na téma, které dobře zná, tak může nahrát to jedno video třeba i třikrát nebo víckrát, než se strefí, ale to stejně zabere méně času, než přivat scénáře. Používat scénář má ale i další nevýhody. Protože když se video nahrává podle scénáře, tak často nepůsobí moc přirozeně. Většina lidí totiž neumí moc napsat text, který by potom zní jako normální řeč. A když to pak někdo na nahlas, tak to zní jako když vám to někdo předčítá. A ne jako když k vám mluví. Vždycky jim totiž zapomenout, že jednou z výhod videa je to, že vám umožní namázat osobní vztah s přednášejícím. A to není možné, jestli má divák pocit, že se jen dívá na někoho, kdo čte nějaký text. Takže další navýhodou scénáře je to, že potřebujeme někoho, kdo ten text pak umí přečíst tak, aby to znělo jako opravdová normální přednáška. Ale je jasné, že se často bez scénáře neobejdeme. Podívejme se tedy krátce na to, jak by mohl vypadat proces výravy scénáře. Samozřejmě, že nejlepší je začít osnovou. To ostatně začínáme, i když připravujeme přednášku bez scénáře. Podle té osnovy potom napíšeme první verzi našeho textu. A nebojte se přitom uh, trochu osnovu pozměnit, aby to dávalo smysl. A když pak máme první verzi textu hotovou, je jasně důležité přečíst si ho nahlas. A tím se většinou zjistí, že ten text se čte špatně. A tak ho musíme e, docela zásadně revidovat. A celý ten proces potom musíme opakovat, až dokud ten text nevznik přirozeně, když se čte nahlas. Naprosto ideální je se při čtení nahrát. Když to potom poslecheme s odstupem jednoho dne, uslyšíme spoustu problémů, kterých bychom si asi nepoprvé nevšimli. Nikdo nemá moc rád, když se slyší na nahrávce, ale bohužel se to bez toho neobejde. Ale změnit text tak, aby zněl přirozeně, to zase není tak vůbec lehké. Většina lidí si totiž neuvědomuje, jaký je rozdíl mezi psaným a mluveným textem. Na internetu najdete hodně návodů, jak napsat scénář, ale většina z nich vám poradí něco jako pište neformálně, konverzačně, jako když mluvíte. Ale to je pro většinu lidí těžké. A vůbec je to o tom pro lidi, kteří hodně často píšou formální dokumenty. A to jsou samozřejmě učitele. Problém není jen v tom, že je rozdíl mezi tím, jak mluvíme a tím, jak píšeme, ale i v tom, že mluvený jazyk má sám o sebe mnoho žánrů. Mluvený jazyk, no to jsou věci jako večerní zprávy, řeči v parlamentu, konverzace na večírku, objednávání jídla v restauraci, odpovídání na otázku u tak dále. A to jsou všechno svoje vlastní žánry a každý ten žánr má svá vlastní pravidla. A často se dva žánry mluveného jazyka od sebe liší víc, než to, jak se od sebe liší, když píšeme a když mluvíme. Nás v tomto případě zajímá způsob mluvení, který nejčastěji uslyšíme, když nám někdo něco vysvětluje, třeba na přednášce. Je to mluvený protišek odborného článku nebo manuálu, nebo například učebnice. Musíme se tedy podívat na rozdíl mezi textem v učebnici a tím, jak učitel vysvětluje stejnou látku ve třídě. V obou případech najdeme formálnější jazyk a celé věty, ale ve spontánním vysvětlení budou ty větší kratší. A bude také mnohem více opakování a poukazování na to, co už člověk řekl. To všechno pak umožňuje mluvčímu navázat lepší vztah s posluchačem. A posluchač se pak ještě k tomu lépe orientuje v tom, o čem přednášející mluví. Zkuste to sami. Když se trochu pozorněji zaposloucháte do toho, jak přednášející mluví, uslyšíte v jejich mluvě slova jako totiž, tak, jenomže a podobně. Pluvená řeč totiž dává trochu přednost souřadícím spojkám. To znamená, že spojky jako a nebo ale jsou častější než kdyby, který, že. Nesnad, že by se nepoužívali nikdy, ale nejsou tak časté. Další rozdíl, důležitý rozdíl je mezi tím, jak se používají slovese a podstatná jména. V té předcházející větě jsem měl například nejdříve rozdíl mezi použitím, ale když jsem si to přečetl, tak mi to znělo lépe říct rozdíl mezi tím, jak se používají. V saném jazyce často najdete činnosti popsané podstatnými jmény, ale když se člověk mluví, použije spíš, Slovesa. Jeden z důvodů, proč se podstatná jména používají ve formálních tezech je to, že jsou často úspornější. Můžeme třeba do učebnice napsat něco jako opakovaná příprava na zkoušku vedek upevnění znalostí. Ale když to budeme někomu vysvětlovat, řekneme spíš něco jako, když se studenti připravují na zkoušku víc než jednou, budou si informace lépe pamatovat. Mimochodem je taky zajímavé, že slovesa nás často dolutí vyjádřit kdo komu co dělá. A podstatná jména se tomu často vyhnou. Máme tu tedy tři klíčové rysy mluveného jazyka. A to tedy kratší věty, souřadící spojky a slovesa místo jmén. Ale je tu ještě jeden problém. Když napíšete text tak, aby znělo přirozeně, bude zároveň vypadat divně, když se na něj podíváte jako na stránku z učebnice. A jestli třeba na scénáři spolupracujete s někým jiným, můžete stát, že vám bude opravovat fráze, které by se schválně změnili tak, aby to znělo přirozeně. Jako poslední se podíváme na to, jak takový scénář číst, aby to znělo přirozeně. Můj první tip je číst ve stoje. Úplně to změní sílu přednesu a dodávám energii. Za druhé, i když se vaše oči upírají na papír nebo na obrazovku, zkuste mluvit skrsně, jako směrem k opačnému konci místnosti. Stejně jako když jste ve třídě plné studentů. Zkuste si představit, že někdo stojí v opačném rohu místnosti a pak mluvte k němu. Při je hodně důležité mít na paměti, že to, co děláte, vlastně není moc přirozená lidská činnost. Je proto dobře, je dobře možné, že se na začátku budete cítit trochu divně, a, ale nechte se tím odradit. Další věc je, že když mluví, lidi mluví, lidé mluví spontánně, dělají mnohem více pauz a odmok. Pomáhají tím to, posluchači, aby se v textu lépe orientoval. Takže radši při čtení dělejte pauzy o trochu další, než vám přijde přirozené. Ale taky nezapomeňte zdůrazňovat trochu víc intonaci. Já e, mám na to takové pravidlo, že jestli se při přednesu tím alespoň trochu trapně, tak to znamená, že moje intonace není dost výrozná. Na druhou stranu se ale taky e, musíte vyhnout tomu mluvit moc pomalu. To zní ještě jako když se deklamuje. No a naprosto nejlepší je se několikrát nahrát a zjistit, kde to nefunguje. Čtení textu není prostě něco, co děláme moc často. Můžeme si, ale, můžeme si ale trochu pomoct, když si ten text pro četbu dobře naformátujeme. Hodně důležité je zvětšit font, já používám 18 bodů. Tak je dobré zvětšit mezery mezi řádky třeba na 1,2 až 1,5. Hodně vám taky pomůže, když si nějak označíte pauzy. Můžete například použít lomítka, třeba jedno na krátkou pomlku a dvě na, nebo tři na nějakou další pauzu. Rozhodně taky stojí za to si označit intonaci. Například si můžete napsat slova, která chcete trochu zvýraznit velkými písmeny. Takže jak vidíte, příprava scénáře je docela dlouhý proces. Celé si to vyžaduje hodně času a úsilí. Tady alespoň pokud chcete, aby výsledek zněl stejně přirozeně, jako když něco vysvětlujete bez napřené předlohy. Takže až budete plánovat své video, rozmyslte si dobře, jestli je pro, scénář, je pro něj scénář opravdu naprosto nezbytný.